She's so tiny. She's so tiny. <laughs> She's so tiny. طاطا طاطا تعمل هون اول شيء مرتي مرحبا يلا بعدين عم ابو خليل <تصفيق> معنا النجمه المتالقه والمحبوبه كثير والصغروره آه رورو حرب اهلا وسهلا فيكي بنقول لك الحمد لله على سلامتك اهلا فيك الله يسلمك اول شيء هيك اليوم انت وصلتي شعورك هيك إنه أنت أول مرة اليوم بتدوسي الأراضي الأسترالية؟ شعورك كثير إنه أول مرة بيجي على بلد غير بلدي وشوف هالناس اللي بتحبني وكون قاعدة دل... للأهل الثانيين أنا بكبر فيهم. أنا حبيتهم. عندك حفلة السبت والأحد بسيدني وميلبورن. شو بتوعدي الجمهور اللي جاي يحضرك؟ أبغى أه إن شاء الله يكون أتحس بزلك إنه تكون بتكون ويكونوا حفلات رائعين سوا يكونوا كتار وعلى موعد حتى حتى يكون يعني أنت كثير كيح وإن شاء الله إن شاء الله خير إن شاء الله خير أكيد طحنا نتمنى لك كل التوفيق تحبي توجه شكر بنهاية ال طبعا بدي وجه شكر لعهد الحفلات والحبيب وبيل عرجم ولا المحامية اللي طالب الفيزا هي شيء خاص لأدم طبعا فكل اللي ساهموا بانه انا كنت موجود بمقابلاتهم بحبكم كثير وراح احلف اهلا وسهلا فيك شرفت استراليا النجمه المتالقه قارور وحرب بتمنى لك حفلات تكون كثير مولعه وكثير حلوين وشكرا شكرا كثير لك ان شاء الله ياهلا